Claus Iohannis pleacă din anul administraiei prezidențiale. Presubliniere din Claus Iohannis va participa vineri la reuniunea informală la nivel de subliniere F de stat Bulgaria, Austria, România, care se va desfășura. În Bulgaria, a transmis administrația prezidențială, care a precizat ce discuțiile se vor axa pe agenda europeană actuală în vederea facilitării unei bune coordonări sub-idierei cooperute parcursul celor trei presupubliere din CIE ale Consiliului UE. Întâlnirea reune subliniere pe în acest format presubliniere din Cii celor trei state care decin succesiv presubliniere din Cii a Consiliului Uniunii Europene. E, în acest an subliniere în primul semestru al anului viitor, iar discuțiile se vor axa pe agenda europeană actuală în vederea facilitării unei bune coordonări sublinierei cooperă pe parcursul celor trei presubliniere din Cii ale Consiliului UE. din Klaus Iohannis va exprima interesul României de a colabora împreună cu Bulgaria, sublinierei Austria pentru îndeplinirea obiectivului comun de avansare a agendei europene în interesul Cecenilor. din dintele României va sublinia ce, pe perioada de cinerii, presubliniere din cei Consiliului UE, care noastră va urmări promovarea unei aborduri pragmatice sublinierea unor obiective fezabile, astfel încât ce europeni se beneficieze de valoarea adugată a proiectului european sublinierei de rezultatele sale concrete, a precizat administrația Prezidencială. Ocazia reuniunii informale de la USEF, Iohannis va avea întâlniri bilaterale cu presubliniere dintele Bulgariei, Brumen Radev, sublinierei cu presubliniere dintele Republicii Austria, Alexander Van der Bellen, sublinierei vor fi abordate aspecte care țin de agenda bilateral, european sublinierei regional de interes comun. Totodată, presubliniere din Teleclaus Johannis va participa, împreună cu omologii bulgari sublinierei austriac, la conferința cu tema Dezvoltarea durabilă a regiunii dumării sublinierei Interconectarea între regiuni organizat la Universitatea Angel Kankiew din Ruse.